Jaj, mamičko, čo by všichni vyšických a a jak Jaký, že to má byť prahýr, mi dáce Každý muž má ženu rád, čarné oči musí mať, Či to starší a pomladší, každý že mi páči Každý muž má ženu rád, čarné oči musí mať, Či to starší a pomladší, že mi faci. Sila, zašli sila, nad kozelom hvýzda Ostaj všetci môj prajirú, moja krása Teraz Verá moja nebudem, vernosť si nešňukujem Ani ma dcery nepovím, že ja dceru budem Verá tvoja nebudem, vernosť si nešňukujem Ani ma dcery nepovím, že ja dceru budem. Mi jagle puła pri, pri mamičke, popijajú, a pri to jej mój traíru podčku